Monialaisuus eli eri ammattiryhmien välinen yhteistyö on viime vuosina noussut keskeiseksi ohjaus- ja neuvontatyön muodoksi. Sen etuna on, että asiakas saa apua, neuvoja, ohjausta ja tukea kokonaisvaltaisesti yhdestä paikasta. Ohjaamot tarjoavat tällaista palvelua alle 30-vuotiaille työhön, koulutukseen ja arjen hallintaan liittyvissä kysymyksissä. Tässä videossa kuljemme voiton matkassa ja seuraamme, miten monialainen ohjaus toteutuu käytännössä. Huomenta. Miten voi No mä oon vähän miettinyt nyt te, toka, koulun keskeytymistä että al alanvaihtoa mm. tälleen. Okei, okay. no, toi Marko varmaan osaisi auttaa. Okei. Okay. tulla käymään? Joo. Terve, terve. Moi. Moi, mä oon Marko. Voitto. No, mitä voit olla mielessä? nyt mä oon vähän semmoista alanvaihtoa miettinyt tuossa. Opiskelussa, että Joo. ei oo ihan muu juttu täällä. Okei, okay. mennäänkö juttelemaan? No mennään. Maistuuko kahvin? Voin ottaa. Okei, okay, kiva. Tuu tänne vai. Joo, kiitos. No niin. Mitäs mm. voitolle muuten kuuluu? Ihan. Hyvä, itten mennyt kuitenkin sitten. Asiakkaalla voi olla monia eri syitä tulla ohjaukseen. Ensimmäiseksi esille noussut tulosyy ei aina ole se merkityksellisin. Sen vuoksi on tärkeää, että ohjaaja kuuntelee asiakasta tarkasti ja antaa hänelle riittävästi aikaa. Hyvä, 21. Okei. Okay. No, sä... no sä puhuit tossa, kun tulit tänne, että vähän kouluasiasta olisit halunnut jutella, niin, niin tuota, kerroppa vähän, että mikä sulla on tilanne. No joo, eli tämä tossa... 2019 kirjoitin ylioppilaaksi ja samalla sitten sauna vuonna hakea ammattikorkeaseen. En päässyt nyt, että nyt sitten oli puolisen vuotta vuosi semmoista ollut, että on vähän ollut hakusessa, mutta nyt se uudestaan pitäisi hakea tuossa hmm. tulevassa. Haus, yht, Asiakasosallisuus ja, tarkoittaa sitä, juu, juu. että varsinaisessa toiminnassa, ohjaustyössä, ohjauskeskustelussa asiakas on yhteistyökumppani, ei tekojen ja toiminnan kohde. Olisi tärkeää, että ohjauskeskustelussa keskiössä ovat nuorelle tärkeät asiat, eivät ne, mitkä ohjaajalla on kulloinkin päällimmäisenä mielessä. Perusperiaate on muistaa tämä sisäisen motivaation kaava. Eli se, että puhutaan asioista, jotka ovat oikeasti nuorta kiinnostavia, ja samalla pidetään huolta siitä, että niiden saavuttaminen tai tavoittaminen on myös mahdollista. Tietotekniikkaa, niin mikä sulla kiinnostaa siinä alassa? Minkä takia just sille alalle haet? Joo, no <köhön> ehkä minua siinä ohjelmointi niin kuin eniten kiinnostaa. että Vaikka, minä en, vaikka moni osaa niin ohjelmoida jo itsestään ja mä en ole niin sitä tehnyt, mutta se vähän minkä mä oon tehnyt niin on ollut tosi kiinnostavaa ja muutenkin tietokoneista on kiinnostunut niin se on, että, mutta ohjelmointi niin erityisesti mm. No mitäs nyt sitten viime vuosi kun sä et päässyt opiskelemaan tässä nyt mennyt kuitenkin jo vuosi siitä kun kirjoititkin niin mitä sä oot tehnyt tässä välissä sitten? Mä oon ollut suurimmaksi osaksi ajaksi niin Eri työkokeiluissa. Mm -hmm. Eli täältä monta just hakenut. Ja mä oon ollut nyt kolmessa eri paikassa työkokeilussa tänä ajan. Sisäisessä motivaatiossa on tosi tärkeää ottaa huomioon myös se, että käsitellään sekä lyhyen että pitkän aikavälin asioita ja tavoitteita. Ne eivät ole toisiaan poissulkevia. Yhden nuoren kanssa on hyödyllistä kysyä, mitä haluaisit tehdä seuraavaksi ja katsoa sitä niin sanottua next -steppiä. Joku taas hyötyy siitä, että puhutaan unelmista, haaveista, tulevaisuuksista. Ja usein silloin ollaan kysymyksen myös ihan perustavanlaat olevien arvojen kanssa, mikä on juuri sinulle tärkeää. Jos näistä kolmesta kohteesta pitäisi valita yksi, mihin menisit takaisin, niin mihinkä menisit? Olisi se ehdottomasti se... Taidenäyttely. Okei. Että se oli niin kuin mukavin työ. Niin kuin tulevaisuuden työ ei otti todellakaan, mutta se oli kaikista näistä kolmesta mukavin. Mikä siitä teki mukavaa? No, <köhön> siellä oli tosi hyvä työyhteisö ja tykkään tykkäsin siitä työstä muutenkin. Mä tykkään asiakaspalvelutyöstä, niin se oli sitä paljon. Mutta lähitulevaisuuden lähi tavoite päästä siis opiskelemaan. Se on nyt sulla... Se on toive. Joo. Nyt voit olla tilanteessa, että sä elämässä on selvästi jonkinlainen käännekohta, että sä oot lukion käynyt ja hyvä niin, koska se avaa paljon opiskelumahdollisuuksia. Ja saat halukas nyt löytämään sen opiskelupaikan. Niin Tehdään tämmöinen harjoitus, että mieti elämää omaa elämääsi vuosi eteenpäin. Eli helmikuun loppu vuonna 2021. Niin missä sä olet silloin? Nuoren motivoinnissa hyödyllistä on käyttää myös toiminnallisia työtapoja, esimerkiksi karttojen elämänkenttien piirtämistä tai käyttää vaikka tulevaisuuden muistelumenetelmää, joka auttaa irrottautumaan sen hetkisestä arjesta ja sen rajoitteista ja näkemään mahdollisia tulevaisuuksia. Yksi sellainen peruskysymys ohjauskeskustelussa voi olla myös se, että millaista tukea, apua, ohjausta tarvitset ja tuoda aktiivisesti niitä vaihtoehtoja esille. Perinteisen yksilöohjauksen lisäksi niin ryhmämuotoinen ohjaus voi olla monelle erittäin hyödyllistä. Siinä ohjattava asiakas saa paitsi ohjaajan, myös vertaisten toisten, Näkökulmaa ja usein myös tietynlaista tukea ja vertailutasoaseman oman asiansa edistämiseen. Monialaiset ryhmät, eli se, että useampi asiantuntija työntekijä työskentelee nuoren asiakkaan kanssa, ovat myös mahdollisia. Niissä tärkeää on kuitenkin se, että puretaan kaikki valta-asetelmat ja jännitteet, ettei tule tilannetta, että nuori on keskiössä ja kymmenen eri alojen asiantuntijaa häntä piirittää. Eli näiden tilanteiden rakentaminen on tosi merkityksellistä ja kriittinen kohta, jotta ne onnistuvat. Mites tätä, sä vähän vihjasit, että istut koneella aika paljon ja näet ehkä kavereita siellä enimmäkseen, niin käykö se yhtään liikkumassa missä on sellaista? Semmoista harrastus, harrastuneisuutta? Vähän, vähän ehkä. Vähälle jäänyt Joo, se puoli. Miltä se ajatus liikunnasta tuntuu? Onko se... En tiedä, ei se ehkä ihan muun juttua. Ohjauskeskustelussa hiljaisuus ei ole epäonnistumisen tai eh, huonon työskentelymerkki, vaan usein Ihminen, nuori, minkä ikäinen tahansa tarvitsee aikaa ajatella. Me keskustellaan ohjaustilanteissa usein viime kädessä elämän valinnoista ja merkityksistä. Ja silloin hiljaisuus on yksi työskentelyelementti. Me kollegoiden kanssa puhutaankin usein kymmenen sekunnin säännöstä. Eli että ohjaaja malttaisi kuunnella ja antaa tilaa ja antaa myös hiljaisuuden puhua. Osaatko? Itse arvioida omaa terveydentilaasi, että millainen se on tällä hetkellä. No. Mä Onko hankala aihe? No, en ehkä tiedä. Mm. Tota. Kun en ole itse terveydenhoitohenkilökunta, enkä lähde arvailemaan, niin olisiko tämä semmoinen aihe, josta voisi ehkä jutella jonkun muun kanssa? Miltä tuntuu? No. Kyllä mä ehkä. Hmm. Meillähän on terveydenhoitajakin jo paikalla täällä, että itse asiassa jopa tänään. Et miltä tuntuu? Haluaisitko hänet tavata tämän meidän juttelun jälkeen? No voin mä. Voisit tavata. Mä... mä voin pyytää tuota Lottaa paikalle, niin voitte sopia ajan. Mä katoon jos hän on tuossa vapaana. Lotta, ehditkö käymään? Monialaisella ohjauksella ylipäätään tarkoitetaan sellaista työtapaa, jossa eri alojen ammattilaiset työskentelevät yhdessä ohjaten, tukien ja auttaen asiakkaitaan. Nämä eri alojen ammattilaiset usein edustavat eri organisaatioita, eri hallintokuntia, eri tiedealoja. Eli he tällä yhteistyöllä rikkovat ja ylittävät erilaisia aloja ja reviirejä. Monialaisen yhteistyön työtapoja on useita erilaisia. Hyvin perinteinen työtapa, mitä myös monialaisissa työyhteisöissä käytetään, on henkilökohtainen ohjauskeskustelu asiakkaiden tai ohjattavien kanssa. Henkilökohtaisessa ohjauksessa, joka tapahtuu monialaisessa ympäristössä, ohjaaja voi hyödyntää kuitenkin muilta työntekijöiltä oppimiaan asioita ja olla täten ikään kuin itsenäisesti monialainen ohjaaja. Vaikka se työn Tekeminen tapahtuukin kahden kesken asiakkaan tai ohjattavan kanssa. Toisena työmuotona monialaisessa yhteisössä on toisen työntekijän osaamisen hyödyntäminen eri tavoin. Tätä voidaan tehdä useallakin eri tavalla. Yksi perinteinen tapa on konsultaatio, jossa kysytään neuvoa, apua tai tietoja toiselta työntekijältä tilanteeseen, jossa itse ei osaa sanoa oikeaa tai, tai tiettyä vastausta. Toinen tapa hyödyntää toisen työntekijän osaamista on siirto tai saattaen vaihtaminen. Tällöin asiakkaan kanssa esimerkiksi voidaan yhdessä kulkea ja siirtyä toisen työntekijän luokse ja asiakas saa tällöin toiselta työntekijältä sen avun, mitä toinen ohjaaja ei pystynyt antamaan. Oleellista tällöin on, että asiakasta ei jätetä yksin, vaan hänen kanssaan siirretään ja saatetaan hänet toiselle työntekijälle. Myös parityö on yksi tärkeä ja oleellinen monialaisen ohjauksen työtapa. Tällöin kaksi ohjaajaa ovat yhdessä asiakkaan kanssa, tasavertaisesti keskustellen ja löytäen ja etsien ratkaisuja asiakkaan tilanteeseen. Asiakas saa tällöin kahden työntekijän, kahden ammattilaisen avun samaan aikaan, eikä hänen tarvitse siirtyä toiselta työntekijälle toiselle tai toisesta palvelusta toiseen palveluun. Yksi monialaisen työskentelyn muoto on solmutyöskentely. Solmutyöskentelyn idean on kehittänyt alun perin tutkimuksen professori Yrjö Engeström ja hän otti sen käyttöön terveydenhuollossa, jossa oli ongelmia perus- ja erikoissairaanhoidon välisessä yhteydenpidossa. Tiivistetysti solmutyöskentely tarkoittaa sitä, että ne työntekijät, jotka ovat saman asiakkaan kanssa työskentelemässä, sopivat määräaikaisesta säännöllisestä yhteydenpidosta asiakkaan asioissa, asiakkaan suostumuksella. Ja tällöin varmistetaan se, että tiedonkulku vaikkapa ohjaamon ja oppilaitoksen tai ohjaamon ja Kelan välillä toimii saumattomasti. Erona verkostotyöhön solmutyöskentelyssä on siis se, että se on aina asiakkaasta lähtevää, määräaikaista ja rakenteeltaan paljon kevyempää kuin pysyvät raskaat verkostorakenteet. Asiakas saa koko monialaisen tiimin tai osaamisen käyttöönsä, jolloin voidaan yhtä aikaa samassa tilanteessa käsitellä, selvittää ja ratkaista erilaisiin elämän osa-alueisiin liittyviä tilanteita. Saitteko Lotan kanssa asiat sovittua? Joo, sovittiin. Aika. Puhuitteko tapaamisesta mitään? Joo, sovittiin sille, että yrittää samalla päivällä. Niin kuin... Meidän tapaam. No, tässä on nyt kaksi viikkoa aikaa meidän seuraavaan kohtaamiseen. Niin mitäs, nyt kannattaa tämä väliaika hyödyntää, niin onko sulla itsellä ajatuksia, mitä sun kannattaisi tehdä tässä välissä? Mistä kannattaisi ottaa selvää? No. Ehkä mä voin sieltä opintopolusta vähän katsoa niitä. Asiakasosallisuuteen kuuluu, paitsi itse ohjauskeskustelussa kumppanina oleminen, myös asiakkaan oma toiminta, omat aktiviteetit. Esimerkiksi se, että mitä hän tekee ohjaustapaamisen jälkeen tai ohjaustapaamisten välillä. Erilaisten niin sanottujen kotitehtävien käyttö voi olla kovin hyödyllistä, varsinkin kun ne mietitään ja sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Onko sulla mielessä itsellä jotain, mitä haluaisit kysyä vielä, tai mistä ei juteltu tässä kohtaa? Ei nyt tule mieleen mitään erityisempää. Mm -hmm. Ohjaamossa voitto kohtasi usean ammattilaisen yhdessä ja erikseen. Ohjauksessa tarvitaan ammattilaisten välistä monialaista yhteistyötä. Sitä opitaan käytännössä tekemällä. Monialaisella työottelulla voidaan varmistaa, että erilaiset asiakkaat ja heidän tarpeensa tulevat kohdatuiksi. No niin, kiva, kun pääsit käymään. Niin tota, Joo, kiva. Hommaa selville nyt parin viikon ajaksi, niin, niin tota, hoidat ne, mitä mistä puhuttiin. Ja sitten Joo. Nähdään kahden viikon päästä. Joo. No niin, senpäin no niin, kiitos. Moikka. Joo, moi.